Після того, як ви зняли цю передачу, дзвонять люди. Ось, ось сьогодні приїжджали, пообіцяли зробити протез, пообіцяли зробити протест, зняли сліпок, це все. То, да, на душі важко, на душі важко, на душі погано. А так стараємося виживати, стараємося виживати. Хто щоб... приїжджав? Вас. Чоловік це з Николаївської лікарні приїжджав, де протезисти. То сняли в мене склепок, сняли. То сказав, що через 2 25 говори, 2 говорить, неділі, говори, привеземо говори, вам протез, говори, заміряєте і все. У мене такий протез був оце, що в коліні повністю він згибається, все. Вони сказали, що такий самий мені і зроблять. «Слава Богу, я ж говорю вашому каналу, що допомогли, помогли, люди відкликаються і предлагають допомогу, що, слава Богу, отак ось все нормально». «Це безкоштовно вам допоможе?» «Да, да безко... безкоштовно». Надаємо у березні поблизу будинка Леоніда розірвався снаряд російських військових. Будинок пошкоджено, осипалася стеля, вилетіло скло. Уламки зламали його протез. У чоловіка інвалідність, і пересуватися без протезу йому вкрай важко. Світлана Кльосова, Даніл Сліж, новини на Суспільному, Миколаївщина.